صور القناة السلام عليكم تحية واحترام لمتابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث وسيكون الحديث في هذا الفيديو عن خبر مفرح لنصير المزراوي زائد مفاجأة جراهم بوتير لحكيم زياش بالاضافة الى سبب انخفاض القمة السوقية لعز أناحي وجديد سفيان أمرابط بعد الاصابة التي تلقاها في الراس لكن قبل البداية فضلا وليس أمرا لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب بالفيديو وذلك لدعمنا على تقديم المزيد وشكرا الكل كان يتساءل كيف ستكون حاله حكيم زياش في قصه معروفه للجميع وبعد فشل صفقه انتقاله الى باريس جيرمان الفرنسي ظهر يوم امس بابتسامات عريضه على وجهه محاولا بذلك تجاوز الم وصدمه خيانه اداره تشيلسي اذا صح التعبير وهذا ما اكده المدرب الانجليزي جراها بوتير حيث صرح قائلا مثل هذه القصص تحدث أحيانا، زياش عاد إلينا وتدرب معنا إنه لاعب محترف وتفهم الأمر سيكون لاعب مهم في خططنا إلى غاية نهاية الموسم، طبعا كلام جراهام بوتير تحفيزي ورائع لكن نتمنى أن يترجم إلى أرض الواقع خصوصا ونحن نعلم شخصية حكيم زياش التي عانت كثيرا أثناء رحلتها في عالم كرة القدم وخارجها كذلك وأتى اليقين هذا اليوم باستمرار زياش في تواجده في قائمه نادي تشيلسي للتشامبيونز ليج الاوروبيه بينما اسقط المهاجم الكابوني بير اوباميونغ ومن قصه حكيم زياش ننتقل الى الساحر المغربي عز الدين اوناحي تحدث رئيس نادي مارسيليا الفرنسي بابلو لونغاريا عن سبب انخفاض قيمه صفقه عز الدين اوناحي حيث قال بالحرف الواحد القيمه التسويقيه للاعبين الشباب اصبحت غاليه في الوقت الراهن وهذا راجع إلى تأثير الدوري الإنجليزي الممتاز على باقي الدوريات فيما يخص أناحي جلبناه بهذه القيمة لأننا كنا نعلم أن الدول المغربي يريد أن يلعب معنا من أجل التطور ولذلك انتظرنا إلى آخر اللحظات لإتمام الصفقة وبسعر منخفض وفي خبر صار ومفرح ظهر الظهير المغربي في تدريبات فريق بير ميونخ بعد غياب منذ كأس العالم وعاد نصير مزراوي إلى التدريب بشكل منفرد وستستقبال رائع من نجوم البافاريا وبدا نصير برنامج تعافيه من تبعات اصابه فيروس كورونا هذا ولم يشارك في التداريب الجماعيه للفريق لكنه بدا برنامج التعافي باجراء مجموعه من التمارين في صاله الالعاب الرياضيه رفقه مدرب اللياقه البدنيه عوده ميمونه للأسد المغربي ان شاء الله فيما المحارب سفيان ابرابط اكد نادي فيورنتينا بعد الاصابه التي تلقاها الدولي المغربي في الراس أن الفحوصات الإشعاعية أظهرت وجود كسر على مستوى عظام الأنف وسيضطر المحارب المغربي إلى اللعب بقناع واقي خاص جدا وفي غضون ذلك سيتدرب أمرابط بشكل انفرادي ويذكر أنه تلقى ضربة قوية في الوجه خلال آخر دقائق الفريق التي جمعته بفريق تورينو وإلى هنا وصلنا إلى الختام شكرا لكم على متابعة الفيديو وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم